Boas estresadas, esta semana no nos diccionario Imos a falar con a palabra que empeza coa letra M de mansplaining pois que na Real Academia Galega, como a sempre eh, esta define como este tema non se encontra no diccionario bueno, pois imamos a Real Academia Española que define como la palabra mansplaining non está no diccionario a ver... pensemos, tendo en conta que está en inglés Pois imos o diccionario Oxford que a define como dice da actitude de un home que explica algo a alguén normalmente a muller dun modo considerado condescendente ou paternalista. Este termo fixe se tras a publicación de, do libro Os hombres non explicán cosas de Rebeca Solnitz, en 2014. Neste libro conta unha anécdota sobre un home que te explica unha cousa. O tema foi un pouco como así. E de que tratan os teus libros? Bueno, eu escribo sobre este tema Ah, pois precisamente, lín eu este ano un libro buenísimo Sobre este tema que trata de tal e tal E unha amiga diciendole, mira, que o seu libro e tal E o rapaz seguía explicando E a amiga volveolle a decir Mira, que, que, que escribiolo era e eso Hasta que a cuarta ou a quinta se deu por enterado E parou de contarlo e foi a rede que surge o tema más plain. Así que men, como explicar, como é que explicar algo? O que pasa que de forma condescendiente, son borra pazas, cando estádes nun ambiente entre colegas falando de algo do que contanades un mugullón e vai o mítico gracioso e di dice, o que la quere decir eh? e solta unha explicación de algo que vos xa sabeis. Baix, va explicar. A ver. Eu sou un moño e explico cousas, pero non de forma convincente, verdad? Espero que vos gustase este vídeo e vémonos para a semana que ven coas seguintes letras do noso rexicionario. Chao.